Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, aziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırıq, studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Cavid Qurbanovdan yeni nazirlərə maraqlı münasibət, indi adam balası kimi işləyirlər. Neft məsələlərini bir kənara qoyub, onu bir dəfəliyyatdan çıxarmaq lazımdır. Biz qeyri-neft sektoru, nəqliyyat, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməliyik. Bu istiqamətdə işlər görülməkdədir. Ölkə başçısı tərəfindən bu istiqamətdə işlər görülür. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənayə və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında çıxış edən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deputat Cavid Qurbanov deyib. Cavid Qurbanov bildirib ki, hökumətin tərkibi cavanlaşdığından idarə etməyə də yanaşma dəyişməkdədir. Onlar effektiv işləməyə başlayıb. Vergilər Nazirliyində də ciddi dəyişikliklər baş verib və bu quruma xeyli cavan qadr cəlb olunub. Məhz bunun nəticəsidir ki, artıq Vergilər Nazirliyində çalışanlar adam bağlısı kimi işləyirlər. Burada fiski şəxslərdən verginin yığılmasında problemin olduğu dilə gətirilirdi. Hesab edirəm ki, bu məsələdə öz həllini tapacaq. Odur ki, mən vergi sisteminin daha da yumşalmasını təklif edirəm. Mikail Cabbarov Kərəm Həsənovun bazarını bağlaya biləcəkmi? Ortada milyonların fırlandığı bildirilir. Uzun müddətdir ki, nəzarət səhəm paketi dövrətə məxsus olan açıq səhəmdar cəmiyyətlərin, minoritar səhəmdarları, onlara çatası dividendlərin və dövrət büdcəsinə yönəlməli olan vəsaitlərin Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən mənim sənirdiyini bildirir. İndisa Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov da bunu təsdiqləyir. Onun açıqlamasından məlum olur ki, səhmləri dövlətə məxsus olan müəssisələrdən büdcəyə çatmalı olan vəsaitin təxminən 60 faizi mənimsənilir. 600-ə yaxın belə müəssisənin olduğunu nəzərə alsaq, 10 milyonlarla manatın talandığını söyləməyə yol Buna görə də həmin müəssisələrdə vergi siyasətinin sərtləşməsini tələb edir. Yeni vergilər naziri Mikail Cabbarovun bu çağırışa necə cavab verəcəyi isə zaman göstərəcək. Maraqlıdır. Cahbarov, Əmlak Komitəsinin rəhbərliyinin bazarını bağlaya biləcəyimi? Sabiq nazir Əlli, aparatın rəhbəri isə 36 milyon ödəyib. Əli Abbasov həbsdən belə yayınıb sabik Rabitə ve Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov nazir olduğu müddətdə dövlətə vurulmuş ziyana görə istintak dövründə 50 milyon manat pul ödüyüb. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin sabiq aparat rəhbəri Vidadi Zenalov isə 36 milyon geri qaytarıb. Buna görə də Bakı Apeliyasiya Məhkəməsində Zeynalovun həbs cəzası birdən-birə 9 il azaldılarak 13 ildən 4 il indirilib. Zeynalovdan azadlığa çıxması üçün mənimsədiyi ehtimal olunan bütün vəsaiti 70 milyonu geri ödənməsi tələb olunur. Vidadi Zeynalov bu qədər vəsaitin talanmasında iştirakını qəbul etməsə də, həmin pulu ödəmək üçün vaxt istəyib. Həbs olunan sabiq icra başçısının qardaşı Taliyyə Rüstəmov qardaşının və qardaşı oğlunun narahat olduğunu bildirib. Salih və Vidadir Üstəmovlar məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Qardaşım Salih və qardaşım oğlu Vidadir Üstəmovların taliyyindən çox narahatıq. Rüstəmovların taleylə bağlı ailə üzvlərinə hər hansı məlumat verilmir. Biz ailə üzüvləri, onların ağır işgəncələrə məruz qaldığını düşünürük. Bu barədə Salih Rüstəmovun qardaşı Taleh Rüstəmov bildirib. Salih Rüstəmov mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. O, hazırda Rusiya vətəndaşıdır. Salih Rüstəmov mayın 8-də Şəmkir rayonunda həbs edilib. Mayın 9-da Bakının rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Salih Rüstəmov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli mayın 10 da saxlanılıb. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Vidadi Rüstəmlinin barəsində də 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Keçəy növbəti xəbərimizə. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev həyecan təbiri çalır. Bu hakimiyyət bütün qırmızı xətləri keçməkdə davam edir. Elçibey hakimiyyətinin icra başçısı işləmiş, Ermənilərə qarşı mərd mərdanə vuruşmuş, Torpaqlarımızı qorumuş Saleh Rüstəmov 14 gündür ki oğurlanaraq həbs olunub. Onun hansı vəziyyətdə, harda saxlanıldığı bəlli deyil. Vəkili ilə görüşməsinə, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlanılmasına imkan verilmir. Bizdə olan məlumata görə onu Bandatdədə saxlayırlar müxalifəti maliyyələşdirmək, ölkədə xaos, qarşı durma yaratmağa dair ifadə almaq üçün işgəncə verirlər. Bunları hüquq müdafiətçisi Oktay Gülalıyev Facebook üzərindən ictimaiyyətə çağrışında yazıb. Gülalıyev cəmiyyətin diqqətini keçmiş icra başçısıyla qardaş oğlu Vidadir Üstəmovun qanunsuz həbsi və talihlərinin qeyri-müəyyənliyinə, eləcə də siyasi məhbuslardan Mirfeyzullah Seyidov və Elnur Fəracovun xəstəliklə rocbatından həyatlarının t Mayın 21-də həm Rüstəmovların, həm də Mirfəizullah Seyidovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən apeliyasiya şikayətlərinə baxılıb. Şikayətlərin heç biri təmin edilməyib. Bu günə çatdıracağlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.